بون ا بتيتو بالنسبه للسبيدينيك اللي هما الزلالك ديال العود ديال الحوت كيف كتعرفوا هذا هو الكالامار كنشدوه كنقسموه كيولي بحال هكايا غادي نمشيو ثاني ونقسموه من هنايا غير هما بكل تواضع غنزيدو عليهم شويه ديال هذا المعدنوس المليحة خشي يدك وذاك الريحك باش يجي بنين العفاريت ريت هزي وحطي ثاني في الشابلوق هنايا ديال الخبز ما تبغيو ما كيبغيش خبز بزاف هذا باش ميجيش يجيش مع الصوص بحال هكا هزو واحد شويه ديال الكروفيط بيدك بحكايا، خشيهم نتا مهنا، شويه ديال الربيع و شويه ديال <hesitation> مليحه، خلطيهم في الزيت مزيان بحكايا، شويه ديال الشبلوغ، و غتجيبو الزليلڨات و غديرو الكروفيطات بحكاك كدبروها و تخشيوها بحكايا ياك، شويه وحده من هكايا و وحده من هكايا، توما يبقى ليكم غير تحطوهم فوق العافيه و تبقاو حاضينهم يا لعفاريت، الصحة والراحة الراحة،